Arbetsmarknad för alla. Vi arbetar med insiktsutbildningar på regionens nämnder och förvaltningar. Målet är att Region Stockholm ska vara en rättvis och jämlik arbetsgivare och erbjuda personer med funktionsnedsättningar anställning på samma villkor som personer utan funktionsnedsättningar. Region Stockholms arbetsplatser ska vara universellt utformade.